یا کناب دیا کنستین میرے پاکستانیوں آج آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پشاور میں جس طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ہمارے کارکن جس طرح آج وہ نکلے گرفتاری دینے کے لیے اس سے سب کو ایک چیز سامنے آ جانی چاہیے کہ آج قوم کدھر کھڑی ہے ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کا اس طرح کے سینز کبھی یہ نہیں دیکھے گئے ایک وقت پہ جو موومنٹ چلی تھی پی این اے کی ستر کی دہائی میں اس میں بھی گرفتاریاں ہوتی تھی لیکن چار یا پانچ لوگ جا کے اپنی گرفتاری دیتے تھے ایسا کبھی سین نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں اور لیڈرشپ کے ساتھ میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی گرفتاریاں دیں تو میں آج اپنی پشاور کی قیادت اور اپنی اپنے کارکنوں کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ہم کر رہے ہیں میں پھر سے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرامن طریقہ ہے احتجاج کرنے کا ہم کیا چیز لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں ہم یہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کے ہتھ کنڈے اس حکومت نے ہمارے خلاف استعمال کیے جب سے ہماری حکومت گئی دس اپریل کے بعد پچھلے سال جو ہمارے لوگوں سے انہوں نے کیا ہے میں جنرل مشرف کے مارشل لا میں, میں میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا آزم سواتی پر تشدد کیا اس کو تین بجے جا کے گھر سے اٹھایا اور اس کو اس کے اس سے پہلے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا ایک پچہتر سال کے آدمی کو پھر ٹارچر کیا پھر کپڑے اتار کے ٹارچر کیا پھر اس کی فلمیں بنائی وہ فلمیں انہوں نے ہمارے دو تین لوگوں کو دکھائیاں دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے شہباز گل سے جو انہوں نے کیا اس کو بار جب اس کو تشدد کر رہے تھے تو اس کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دو کہو عمران خان نے تمہارے سے کروایا سواتی کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ اس سے بھی یہ ہوگا یہ کون سے مذہب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے یہ کب پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کیا جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے تھے ان کو بھی ننگا کرتے تھے مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ یہ ننگا کرنے کا ان کو شوق کیا ہے اور کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنے کا آئین کا آرٹیکل فورٹین چودہ آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ انسان کی ہر پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کی جو عزت ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے اور ان کا قصور کیا تھا آزم سواتی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی باجوا نے این آر او ٹو دیا سارا پاکستان جاتا ہے جانتا ہے کہ اس نے دیا شباز گل نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا پیچھے کیا تھا کہنے کیا وہ کیا کہہ رہا تھا اس کے اوپر تشدد شیخ رشید کو اٹھا لیا اس کو لے گئے افواد چودھری کو اٹھایا ہمارے لوگوں کے اوپر سب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی ستر ایف آئی آر دہشت گردی کے کیسز بنا دیے الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج ہوتا ہے عمران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے اس کے بارے احتجاج ہوتا ہے میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے وہاں تھا بھی نہیں دوسرا ایک یہی بدیانت دار ایک مورلی کراپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے جو ہمارے ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے کیمپین کرتا ہے کیا کیس تھا فورن فنڈنگ کیس پہلے پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی پتا چلا کہ وہ اب پروہبٹیڈ فنڈنگ ہے اس وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے کیس ہی کوئی نہیں ہے وہ رپورٹ کے اوپر ایف آئی اے میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہبٹڈ uh, فنڈنگ کا اس میں باقی ہوں ساروں بری uh, عدالت بری نہیں کرتی ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو عمران خان کے اوپر وارن نکلاتا ہے اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو کاف لیگ میں آج یہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا پورا ایجنسیز نے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹر شپ ملتی آپ وہ لے لیں ہمارے لوگوں کو ایم پیز کو جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو سب کو نہیں چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا گیا آپ نون لگ جائیں آپ نے ووٹ نہیں ڈال لی سب کے اوپر پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے طریق انصاف میں چودھری پرویز علائی کو میں آج داد دیتا ہوں ان کو اور ان کے بیٹے مونسلائی کو کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود پورا زور لگانے کے باوجود ان کو کہا ہم آپ کے اوپر کرپشن کیسز کر دیں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ایک ان کا ان کا کوئی جاننے والا مونسلائی کا اس کو پکڑ کے لے گیا تین دن اس کو رکھا اس کو مار مور کے اس کو اچھی طرح مار کے اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے کے آئے ابھی بھی ان کا سیکٹری جو ہے پرویز لائی کا وہ غائب ہے صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ کرے تاکہ الیکشن نہ ہو جائے اس لیے ہم نے پرویز لائی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم, ہم کا آپ کو ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئی یہ جو ظلم یہ جو تشدد جھوٹی ایف آئی آر اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی دو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی ہم نے وہ نام دیے جو کہ سروں کو ایکسیپٹیبل تھے وہ نام جو کریڈبل تھے جن کی کوئی رسپیکٹ تھی معاشرے میں ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے کے جو ہمارا سخت مخالف تھا اس کے بعد ہم نے تیئیس نام دیے بائیس نام دیے الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا پچیس میں کو آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا ان کو لگا دیا آج ہمارے اوپر اور وہ نظر آ رہا ہے ابھی ایک راجنپور میں جامپور میں الیکشن ہو رہا ہے بائی الیکشن جافر لگاری کا ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں پولیس اور انتظامیہ پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے ڈرا رہی ہے دھمکا رہی ہے اور ان کے جو یہ جو نون کا کینڈیڈیٹ اس کو اوپنلی اس کی سپورٹ کر رہی ہے تو ایسا کبھی بھی کیئر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے کیئر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شباز شریف کنٹرول کر رہا ہے اس کیئر کو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے اور ادھر پختونخوا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمان کی کیبنٹ اور ان کی ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایسی الیکشن کمیشن اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو سارے اسٹیپس لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے الیکشن کمیشن کے بھی اسٹیپس کیئر گورنمنٹ کے بھی اسٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہے اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں جناب یہ نور لیگ والے سے شباز شریف سے مریم ش... وہ ساری جگہ پھر رہی ہے پروٹوکال گ... گاڑیاں پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے تھے جی کنوینشنس پہ پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم مل... مل... ملکہ سوری ترنم ترن... ترن... نہیں فرادیبا وہ پہنچ رہی ہیں وہاں سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو سپریم کورٹ میں کیس ہو کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے کیا آپ آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ نبے دن میں الیکشن نہ ہو میرا سوال یہ کہ آرٹیکل ٹو ٹوینٹی فور دو سو چوبیس پاکستان کے آئین کا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے نبے دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں جتنے اچھے وکیل لے آئیں مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کی کر چل سکتی ہیں اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے جس جو کراد مقاصد جس جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے پبلک ریپرزنٹیٹوس کی ہے جو عوام نے سلیکٹ کیے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دو بٹھا دیے لا کے پہلے تو یہ ساری کبھی میں پھر سے کہتا ہوں کبھی ایسی جانبدار کیٹیگر گارمنٹس نہیں آئی لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ نبے دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے ہمارے پر کیسز بنائے جائے نون کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے یہ کس طرح نبے دن کے بعد بیٹھیں گے کیونکہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہیں ان کا تو صرف کام تھا کیٹگر گورنمنٹ کا کہ آکے کے صاف اور شفاف الیکشن کروانا سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں جی آئی ٹی میں پھر سے کہتا ہوں جو جی آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی جو میرے اوپر کاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ کیسے بند کر دی ہے اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا یہ وہ اسٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کی گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی بڑا واضح ہے ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہے تو یہ نبے دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ اس کا صرف ایک مقصد ہے ان کو بلیک میل کرنے کا ڈرانے کا دھمکانے کا کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ ایک واضح آئین کے اندر نبے دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنس جو سیاسی طور پہ وہ جو جنہوں نے ایک ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے ان کو کبھی کہاں بجوا رہے ہیں کبھی کس شہر میں بجوا رہے ہیں شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا اسد عمر کو لیا بھجوا دیا کسی کو ڈی جی آزم سواتی کو یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اسے اس دیکھ کے ڈریں گے اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی آپ کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ جن وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیے یا ڈی جی خان یا جدھر بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں ایک ایک سے میسج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی جس طرح ہماری قیادت یہ رہا ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے اور پھر جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا ظلم ہوا جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے پرامن احتجاج ہے اور میں یہ یاد کر، کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ مجھے تین بجے تو ہمیں پتہ انہوں نے جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی تین بجے تو فیصلہ کرتے ہیں سوا چار بجے گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے جس طرح آج آج پشاور میں دیکھا قوم تو تیار ہے اگر ہم یہ پرمن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی اس, اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے اور جو دوسری وجہ ہے میری احتجاج کی جو دوسری وجہ ہے وہ میں بھی, بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شباز شریف نے کل تقریر کی قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی شباز شریف یہ قوم دس مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں تیس سال سے آپ چوری کر رہے ہیں اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بجوایا ہے ذرا پوچھیں تو صحیح ہے کہ آپ کا ٹبر وہ رہتا کیسے ہے کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسیمبلی میں کھڑے ہو کے جدھرا ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے آپ کے پچانوے فیصد کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنمنٹ سے بنائے ہوئے تھے آپ کے اپنے دور میں بنے تھے اساگ ڈار تو آپ کی حکومت میں ملک سے فرار ہوا تھا جب اسے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے پانچ ملین ڈالر باہر کیسے بجوائے ہیں تو جب اسے جواب پوچھا ملک سے باہر بھاگ گیا نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کی پراپرٹیز اربوں روپے کی کدھر سے آئی ہیں وہ باہر بھاگ گئے یہ جو اس کا شہباز شریف آپ کا جو بیٹا آپ کا جو دماد تھا وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ وہ اس نے سرکاری ایک اپنی اپنی کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی وہ ابھی بنی نہیں تھی اس کو جب پیسہ مل رہا تھا جب اس نے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا اور آپ کا ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصو چپڑاسی کے کیس میں اور واپس آ کے جیسی آپ اقتدار میں آئے تو چار گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے جس میں مقصود چپڑاسی چاروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی چاروں کو یہ ایک دم آتے ساتھ ہی دو مہینے میں اٹیک ہو گیا اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا جو آپ کا ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رضوان تھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جا تیس ہزار جس کا تھا پچھلی اپریل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی وہ آج صرف بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتا ہے آج کل کی مہنگائی میں بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کا تیس ہزار مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی اپریل میں جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر اس کی صرف خریدار کی پاور ستر ہزار رہ گئی ہے اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ نیچے ان کی ان کا ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پالیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا میں ترقی کر دوں گا وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں دیکھو میں آتے ساتھ ہی چھ مہینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہے ہمارا ہم, ہم ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا خامد آگے سے کہتے ہے میں بچوں کی بھی فیس دینی ہے میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں میں نے کپڑے لینے ہیں یہ ہوا ہوا ہے آج تک گھروں میں اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے یہ دوسری وجہ احتجاج کی ہم دو وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں یہ فیصلہ کون وقت ہے اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں وہ یہ جو, جو, جو نیوٹرلز کہتے ہیں ان کے پریشر میں مارشل لا لگتا ہے یہ کائن توڑ دیتے ہیں اور یا پھر یہ جو دو مافیا خاندان ہیں ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس ملک اس قوم کو انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے ایک دھیاندارا آدمی تھے وہ ان کو بگایا اور پھر یہ تاڑ جو تھا پرانا جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں ججز کو خریدا گیا یہ انہوں نے کیا وہ یہ ان کی تاریخ ہے جو نواز شریف تھا یہ جب آج سے چالیس سال پہلے یا یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ کے اندر سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دیں یہ, یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری داری سے نہیں کیا اس نے کبھی بھی جڈیشری کو دیانتداری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا جب وہ فون کال ہے کہ شباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بے نظیر کو یا سیفرحمان شباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہا ہے کہ جج صاحب ان کو یہ تین سے پانچ سال کی سزا دی جائے یہ ان کو ویسے جج چاہیے ان کو کبھی بھی آزاد عدلیہ جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے وہ کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھے اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے اور ابھی شباز شریف بھی وہی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے اگینسٹ صرف آرٹیکل ٹو ٹوینٹی فور پڑھ لیں آئین کا مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا کہ نوے دن سے آگے الیکشن جائے صرف پڑھ لیں ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل دل سے نکالنے کا اور وہ ہیں الیکشنز جتنی دیر یہ چلتا جائے گا یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ ملک مزید دلدل دل میں پھنستا جا رہا ہے اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تھیں کبھی کوئی اپنی دو ساٹھ فیصد سے اوپر پاکستان پہ حکومت کر رہی ہو ایک پارٹی اور وہ کبھی اپنی حکومتیں پاکستان کی تعریفیں قربان نہیں کی صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کو مزید یا تباہی سے بچایا جائے اور الیکشنز کروائے جائے جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اسے پاکستان پائندہ آباد